Evo nas, dragi prijatelji. Ernesto Romel in the house. Here we go again. Vatreni vlog. Da vidimo ko će odplesati do finala. Ovdje smo se postavili na svijetnom trgu. Naš dragi Čiro, koji je počeo prvi majstor Vatrenog izumitelj Vatrenog ludila na 98. U Francuskoj. E, brončani! Čiro majstore.